Γεια σα! Εγώ είμαι Ομου και από εδώ είναι η φίλη μου η Πέσκελη το όνομά σου. Εμένα με λένε Ήον. Αμαύρο ήον, δείξε λίγη χαρά πια όταν μιλά. Πω, πω. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο 3.500 και μας αρέσει να ταξιδεύουμε στην ιστορία. Να μελετάμε ιστορίες σπουδαίων ανθρώπων, να εξερευνούμε αξιοθέατα και πολύ γνωστά μνημεία. Τι λέτε, θα βρείτε μαζί μας. Είων; Έιον... φυσικά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι. Αμά όλου βαριέσαι. Άντε, άντε, ξεκίνα. Ε, έχουμε να πάμε πρώτα. Πρώτη στάση είναι στο, στο Λευκό Πύργο. Τέλεια, πάμε! Θεσσαλονίκη Μεγάλη φτωχό μάνα Εσύ που βογάζεις τα καλύτερα παιδιά Θεσσαλονίτη μου μεγάλη φτωχό μάνα Όπου κι αν πάω σε έχω πάντα στην καρδιά Φτάσαμε! πού πού, Ιον δεν είναι πολύ όμορφο εδώ! Ου, ναι, ναι, δείξε λίγο ενθουσιασμό, Βρείον! Α, τι ωραία που είναι εδώ! Τώρα, καλύτερα! Όφού ξέρεις που είμαστε! Όχι, πού! Στη Θεσσαλονίκη και αυτός εδώ μπροστά μας είναι ο Λευκός Πύργος. Για πες, για πες, τι έχεις ακούσει για το Λευκό Πύργο! Ε, ότι είναι Λευκός! Κάτι άλλο, κάτι άλλο, δεν εννοώ αυτό! Μάλιστα και τι εννοεί, Ήξερες ότι ο Λευκός πύργος χτίστηκε το 15ο αιώνα μετά την άλυση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς το 1430, ε, το ήξερες? Ε, όχι, δεν το ήξερα. Και στη θέση του υπήρχε άλλος πύργος που γύρωνε, δηλαδή προστάτευε τη Θεσσαλονίκη. Έχουν αναφερθεί διάφορε ονομασίες όπως πύργος του Λέοντος, της Καλαμαρίας και το 19ο αιώνα τον βρίσκουμε με δύο ονομασίες όπως πύργο των γενίτσερων και κανλίκουλε. Τότε ήτανε σαν φυλακή για τους κατάδικους και όχι μόνο. Ωραία, ωραία! Θες να μπούμε μέσα στο μουσείο να δούμε και άλλα? Πώς και αυτό ο Έ ε, Μου κίνησε στο ενδιαφέρον. πο πο τι όμορφα που είναι εδώ! Παιδιά, οι Ιων είναι ενθουσιασμένοι, μη το πείτε πουθενά, θα θυμώσει. Μακάρι τα ταξίδια μας τη γίνα της αλλάξουν γενικά τη διάθεση, γιατί αλλιώς είναι ανυπόφοροι. Έλα, έλα εδώ να διαβάσεις και άσε τις περιεφτολογίες Το 1883, με διαταγή, λέει, του Σουλτάνου Αυδούλ Γαμή δέυτερου ο πύργος ασπρίζεται και ονομάζεται Μπεγιάς Κουλέ, δηλαδή Λευκός Πύργος, τις ονομασίες που έχει μέχρι και σήμερα. Ναι, ναι, και ξέρεις ποιος τον άσπρισε, ο κατάδικος Ναθάν Γκουελεντή, ο οποίος προσέφερε τι υπηρεσίε του με αντάλογμα την ελευθερία. Λοιπόν, έλα, έλα, βρήκα κι άλλο. Και λέει πω ο Λευκό Πύργο με τον καιρό έγινε το σύμβολο τη Θεσσαλονίκη. Μετά το 1912, για την απελευθέρωσή τη, τη Θεσσαλονίκη φυσικά, ο Πύργο είχε διάφορε χρήσει. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρώτο όροφο χρησιμεύσε για τη φύλαξη αρχαιοτήτων από τι ανασκαφέ. Ναι, και τώρα λειτουργεί ω μουσείο για την ιστορία τη Θεσσαλονίκη. Έλα, έλα, έλα, πάμε να περιηγηθούμε. Μικροί μου φίλοι, εμείς ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πίσω. Περιηγηθήκαμε στο μουσείο του Λευκού Πύργου και ήταν υπέροχο. Ελπίζω και σε σας κάποια στιγμή να δοθεί ευκαιρία. Κέρδισε μέχρι και την Νίου. Όχου, μην τα λες αυτά, Μα, νάτε, πάμε πίσω. Ανυπομονώ για την επόμενη περιήγησή μας. Ιω, τι Τίποτα, τίποτα, λέω «Πάμε πίσω».